مرحبا في دارنا فورتنا فاليو سيريكا جديد خلاص حينبسطو يا لي كيف العالم في كندا. <oriented بحرم> <learningody>, ما شاء الله. الله يزر فقط مزرقه في هذا الوقت وكم كان كان ممكن